Kaixo, ni aitort naiz. Eh, aireduan eka zitut. Eta bueno, ba, nire ba, nide oinarrizko ikasketak eh bakarri erderat hitz nuen, Ordu hon, e, bueno, badministrazioak ez zuen bermatu nire eleanistasuna, elea eta. Ordu hon, e, eh bueno, ikasketak bukatuta gero, nire kabuz eh hasi nintzen euskara ikasten eta horrek suposatu zuen niretzat Ba bueno, ba, bai ekonomikoki, gastu hondiak eta gero den bai. hori, e, gertaezdadin, ba eh nire alabak eh de e, ereduan martikulatu ditut eta bueno, gaur egun e, nire alabek e, ondo erraz hitze egiten dute, e, bai erreraz, bai euskeraser eta errestasuna hondiz lakatete irugarri hizkuntza ikasteko. Eskerrik asko. Adian uh, ismi Fuzia وأنا من الجزائر أمثل الجالية العربية التي تقيم هنا في فيتوريا غستيس ولدي أولادي يدرسون هنا باللغة البسكية وأنا جد فارحة بما بما يقدمونه وأنا أدعيمهم شكراً Yo soy Cristian, soy argentino, vivo en Gasteiz y como cada año voy a matricular a mis hijos en euskera y animo a todos los padres y madres a que hagan lo mismo. Ka joni asaitz deitzen naiz. Eta bueno, nik e hereduan ikasi noen, nik nere garaian etxean, txikia nintzenean ikasi noen euskeraz eta hortik esaten denaren kontrara nik ikastolan ikasi noen gasteleraz. Gaur da eguna, seinetan nik bizkuntzak ondoren peratzen ditudan eta gaur daguna baita ere e, urte askoren buruan eta gazteizeko erralidade nahiko erdaldunean nire hau da, ikastolako lagunekin, ohikoa izaten dela euskaraz hitz egitea eta hau ez ta izaten oso ohikoa. Ber, e, berez soilik de ereduan ikasi duten jendearen artean ematen da erralidade hau edo borondate handiarekin eta Lan handiarekin euskera ba bere hizkuntza bezala gerora hartu duen jendearen artean. Beraznik animatzen dut e, ditut guraso guztiak e, aurrak de ereduan matrikula litzatela. E, bai etorkizuneko beraien herria e, euskalduna izateko ba garantia bakarra delako beste hizkuntzeekin e, nikuzte dut beste ereduekin lortuko estena. Lasai gazteleraz ikasiko baitute. Ni orca naiz. Eh, bueno, ereduan eh, ikasi nuen eta sekretatu sekretaduzitatean niri, ba, prozesu hori bukatzean, ikasketak bukatzean, ba euskaraz eh, anaf, anafabeto hutsa nintzela. Orduan eh, haudelata, ba hasi behar nintzen Euskara ikasten ere nire, nire kabuz. Eh, ni nire semeekin, ba nikuzute hau ez dela gertatu behar eta e, horregatik ba nik animatzen ditut guraso guztiak ba, bere berezimealabak eh de ereduan matrikulatzera ez bakarrik euskaraz e, ikastagatik e, nik gustut honekin e, askoz erreztasun e, gehiago izango dituztela ba beste hizkuntzak batzuk e, ikasteko